Комельничанин Ігор купається в ополонці на водохреще не кожного року. Ділиться своїми враженнями від занурювання сьогодні. Спочатку холодно, от. коли виліз – хвилинка-дві і жарко. Дружина Ігоря Руслана чоловіка підтримує, та сама в ополонку не пірнає. Так, я підтримка, і я щось не, не вирішила, Ще не, не рішаюся. Двічі на тиждень у холодну пору року занурюється в ополонку житель обласного центру Сергій. Каже, займається моржуванням 15 років. Я відчуваю натхнення. Позитивні емоції. Олександр купається на водохре ще 14-й рік поспіль. Дуже добре. Знаєте, хто не купається, цього не передати. Тому що кожну клітину, коли виходиш з води, то відчувається, як іголки потикають. Цього просто не передати. Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник відділення підводного розмінування головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олег Савіцький. На даному місці знаходимося з 19 години 18 січня і будемо в подальшому тут до 19 години сьогоднішнього дня 19 січня. Проводимо заходи по забезпеченню порядку під час проведення свята водохреща, слідкуємо за тим, щоб відпочиваючі нормально провели свій досу, скажімо так, і не було ніякого травматизму і не було якихось детальних випадків. Лікарка зі сімейної медицини Алла Соловій розповідає, занурюватися в ополонку можна не всім. Гострі захворювання, гострі стани, загострення хронічних захворювань. Особливо звертаємо увагу на хронічні захворювання різних слизових дихальних шляхів, сечовивідних шляхів, цукровий діабет в стадії декомпенсації, стенокардія гіпертонічна хвороба теж важких кризових перебігів. Готуватися до занурення в холодну воду слід розпочинати з осені, говорить лікарка. Це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, щоб ми звикали до зниженої температури. Далі це Контрастні душі, обтирання, обливання. Поступово, регулярно і постійно. Всі класичні методи підготовки до загартовування. За день ми не підготуємося. Нагадаю, за словами заступника начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Євгена Кукури, всього в області облаштували 24 спеціалізованих місць для купання на водохрище. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.